Alle klimaløftene du kommer til å bli servert denne valgkampen er resirkulerte, 10 år etter ti år, uten resultater. Jeg var ikke født engang første gang de lovet å ta vårtidens største krise på alvor. Det har ikke manglet på store ord i norsk klima- og men det har manglet på politikere som vil følge opp ordene med handling. Och ja, jeg snakker om Arbeiderpartiet, jeg snakker om Høyre, jeg snakker om alla partiene som gjentar 30 år gamle valgløfter, og håper å ikke bli gjennomskua. Hvorfor skal vi to dere denne gangen? Dere har glemt løftene deres så dere har fått makt. Radikal och ekte klima- og miljøpolitikk hører ikke bare hjemme i valgkampsslagord och festtaler. Du hører hjemme på Stortinget. Du hör hjemme i regering. Vi som må leve med konsekvensene av klimakrisa, vi lever nå. Og for oss er rekken av brutte klimaløfter svik på svik på svik. Det er på tide å tette gapet mellom ord og handling. Därför stiller vi til valg.